Corina Creu, merturisiri cu tremurtoare, Am trecut pe lângă moarte. Comisarul european Corina Crecu, într-o discuție deschis cu Dana Chiera, la Antena 3, a vorbit în premier despre cumpenele prin care a trecut pe parcursul viei Am trecut pe lângă moarte. A început merturisirea Corina Creu. La vârsta de 14 ani, a făcut serviciu mie, perimii ei fiind nevoi să fac numeroase sacrificii. Raed Arafat, protagonistul unui episod incredibil, a sunat la 112-ia ce este incendiu la un spital. Ce a urmat? Aveam 14 ani, eram în primul semestru la liceu. În pauză, pur și simplu, m-a lovit cineva cu ceva în ochi. M-am sepelat pe ochi. A venit directorul, eu plângeam. Până la urmă, acul a remas fipt în ochi. Am stat opt ore cu un ac în ochi. S-au speriat. Nu mai vezus era ceva. Am văzut bine a doua zi după operaie, dar pe la prânz, Fecusem deja aseptice mie. Era o decizie ce trebuia luat, rapid de a scoate sau nu ochiul celălalt pentru a nu se transmite lipsa de vedere la ochiul celălalt. Am stat un an acasă. vreau să mulțumesc familiei și oamenilor valoroi care m-au îndrăbetat întotdeauna a spus Corina Creu De asemenea, în cadrul emisiunii a povestit despre un alt moment greu, un accident de maian Exact după 13 ani, tot pe 1 octombrie, am avut un accident de main, care mi-a rupt tot pe partea dreaptă. 5 coaste rupte. Bun, doctorii mi-au spus și, dacă n-a fi ajuns în timp, una din coaste mi-ar fi spart pe lemânul. Atunci eram ziarist, a povestit Corina Creun.